Здравейте! Аз съм Еймо, а вие сте с кухнята на Катамарана. Днес ще направим една много проста, но изключително вкусна рецепта. Също ще направим една италианска класика, а именно това е салатата капрезе. Салатата капрезе, както знаете, се отличава с изключителната си простота. Тя има, в крайна сметка, няколко съставки. Какви са съставките за капрезе? Вкусни домати, съответно. Салева, направим един много хубав и интересен малсамо дресинг, песто, сол и това е. Започваме. Взимаме доматите и ги режем на а, режем ги на шайби, с дебелина 2 см. Има един в нашата чиния. Имаме друг ятомат. По същия начин. Имаме хубави. Пренерязани да парчета. Сега, нарязахме си домата. Всичко това е страхотно. Събираме го в тази част, за да може да имаме поле за действие. След като нашия домат е вече нарязан, трябва да си смесим зехтина, заедно с балсамовия оцет, за да направим нашия балсамов дресинг. Гледате, естествено да не прекалявате с а, балсамовия оцет тъй като може да стане малко по-остър а ние нямаме тър, това за цел Гледаме приблизително съотношение две към едно в полза разбира се на зехтина Сега наблягам, че ние имаме и гусилеково песто, което ще сложиме, а и нашата моцарела е с малко гусилек Вземем една лъжичка която да смесиме хубаво а, зехтина с балсамовия оцет. Бъркаме да до... се смесят. И както казахме, тази рецепта е изключително проста. Така че всъщност дойде време да подредим нашата чиния. Взимаме си една хубава голяма чиния. Чинията ни вече е тук. И сега трябва да наредим нашите домати. Започваме, аз предпочвам да ги редя по този начин. Един домат, една муцарелка. Един домат, една муцарелка. Един домат, още една муцарелка. Повтаряме това действие, докато не направим нашата чиния. Да си ги не си е отрезал хубаво имаме Нашата Салата пределените вече, домати и моцарела. Сега, както казахме, нашето преско също е босилеково, така че няма да подреждаме нещата с още босилек, но сме, имаме измит микс от различни салати, които ще добавим в нашата чиния. Те добавят вкус, също така добавят и една много приятна и свежа визия на нашата салата. че Не пестете зеленото. Ще добавим още. За да може нашата зала, салат, къде е? Хубава, свежа и зелена. Гледаме общо взето под всяка оцерелка. Да имаме и по едно зелено вищи. Така, ниха се повече. Така. Нашата салата е почти сглобена. Сега е момента в който трябва да включим солта. Солта е много важен момент в приготвянето на тази салата, тъй като тя дава особен вкус. Да, моцарелата също има известна соленост, но тук с на сходящо количество сол също е добре Така, имаме вече солта, имаме... А, боже, боже, да преглъщам наистина е вкусна. А, Окей, okay. Имаме домата, имаме моцарелата, имаме бусилък или друга свежа салата. Сега е време да добавим малко и от нашия балсамов дресинг. Добавяме омишлено с лъжица, за да не прекаляваме. Тъй като все пак идеята е да дадем малко вкус и определено текстура на нашата салата. не прекаляваме. След като и това вече направихме, остана само да сложим гусиликовото песто. Гусиликовото песто, знаете, че е основна съставка в тази салата. Сега в случая да си използвам песто, което съм си направил сам. За това песто, как се прави, ще има едно отделно кипче, което ще можете да видите, надявам се, съвсем скоро, изключително лесно е. Но за сметка на това щета стават изключително вкусни. Yeah. Това беше моята салата капрезе с някои дреболи изглежда ето по този начин разбира се а, тази салата няма никаква стойност ако не я опиташ така че мисля че сега ми е време да си опитам салатата така казахме нашата салатка е тук вместим това то няма да ни трябва веднага и нашата салата взимаме си едно страхотно хубаво парче, което да включва това е абсолютно всичко съдзирате който всички ние търси на здраве и да ви е вкусно и се абонирайте за канала на Катамарана така ни помагате, ама вие го знаете благодаря ви. Абе, да ви кажа, стоя си аз в бекстейджа и как звучи бекстейдж. Ям си вкусната салатка, ето я направихме заедно с вас. И се чудя, коя е ваша любима салата. Споделете в коментарите и можем да я направим заедно. Върти ми се някаква идея, да имаме и гост готвачи професионални или не, всъщност идете да споделите вашите рецепти, да покажете някоя тайна, защо пък не, и да ме научите на нещо. Сигурно има на какво. Благодаря ви отново, аз съм Емо, а вие сте с кухната на катамарана. Довиждане!